Віті п'ять невдах гонки в Монако в мене відкриває пастор Мальдонада. Взагалі, якщо подивитися навіть не стільки на гонку в Монако, як на весь сезон, то пастор Мальдонада після шести гонок займає останню позицію серед усіх пілотів: пілоти Кейтерем, Марусі, Заобера вище ніж пілот команди Лотус. Людина, яка приносить бюджет. Рівний половині бюджету, скажімо, команди Заубер лише один, завдяки своїм спонсорам, він чиєсь місце займає. Враховуючи результати пастора. він не заслуговує на місце в Формулі-1. На другому місці в списку невдах – Макс Чілтон. Для порівняння, чому Макс Чілтон невдах як гран-при Монако, тому що його напарник Жуль Б'янкі у цей вікенд створив справжню сенсацію. Він приїхав дев'ятим на Марусі і забивав перші очки для команд за 4 роки існування. Такий контраст не може не вражати, наскільки різні пілоти. Траса пілотська Монако показала, який пілот насправді Макс Чілтон і який у нього напарник. Третє місце я віддам команді Заубер і пілоту Естебану Гутєресу. У нього був шанс на перші очки в сезоні, але він пропустився абсолютно дитячої помилки. В повороті його розвернуло, отримав прокол колеса і все. Він поза боротьбою, в момент, коли він мав зібрати волю в кулак, фінішувати в гонці і завоювати дуже важливі очки для команди «Заубер». І, як на мене, склад пілотів, їхні гонщики «Укзотіл» та це люди, які поки що тягнуть команду донизу. На другому місці у списку невдач я поставлю Льюіса Хемілтона. Джон Вотсон, колишній пілот «Формули-1», людина, яка зростала у «Формулі» в період турбо-ери, перед турбо-ери, коли там були справжні, гонщики, справжні чоловіки, де можна було після гонки в разі чого піти і набити пику супернику, або ж навпаки випити з ним келих пива. Він сказав, що Ніко і Льюіс поводили себе як дівчата-підлітки. І щось воно таке й було, і найбільшою дівчинкою в цій ситуації був Льюіс Хемілтон. Ну а невдахою номер один цієї гонки я назву команду Red Bull. Попри подіум, Дані Рікардо, команда Red Bull знову не змогла дати надійний болід Себастьяну Феттелю. Себастьян Феттель мав шанс цього разу бути на подіумі. Він проводив хорошу кваліфікацію, хорошу гонку, але в нього знову виникла проблема з ERS кваліфікації, в гонці із турбіною. І е, таке враження, що в цьому році команда Red Bull підсунула болід Марка Вебера. В Себастіану Фетель, тому що він ламається через вікенд, а іноді навіть частіше. Вітіско спортивне відео.